السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شباب في هذا المقطع راح اوضح طريقة الحصول على حزمة انتل المجاني مع مجموعة برامج مختلفة طبعا الحزمة خاصة بمعالجات انتل من الجيل التاسع الى الجيل الحادي عشر في البداية راح نفتح اول رابط موجود في الوصف ونسوي عملية التسجيل بعد ما سجلنا في موقع انتل راح تظهر لنا رسالة انه بعد 72 ساعة سوف يتم الرد وفي هذه الصفحة الشروط والمعالجات المؤهلة لهذه الحزمة مع مجموعة برامج من شركة انتل بعد ما وصلتنا رسالة من الشركة راح نفتح الرسالة ونتوجه الى الموقع اللي سجلنا فيه قبل كذا ومن ثم راح تظهر لنا الحزمة المجانية مع مع اكثر من 13 برنامج بعد كذا راح نسوي تأكيد للحزمة خلاص كذا نزلت لنا الحزمة نقدر نشوفها الحزمة نقدر نقول عنها إنها كويسة مع أكثر من 13 برنامج يعني تستاهل وفي النهاية أتمنى أني أفدتكم لا تنسون الاشتراك واللايك ومع السلامة